احنا زلم الجد الجد جبل عالي نهدوها هيك اللي يحجي فاير دمه الا رجعوا لبكرهم ولا تكسر خشمك عدنا يتكسر لا تكسر ولا تكسر خشمك عدنا يتكسر